Un dels elements més recordats del parc de Montjuïc és la balena. En aquest cas no es tractava d'una atracció, sinó d'un dels bars del recinte. Per això hem volgut fer un homenatge i convertir la nostra barra en una balena. Per fer aquesta balena hem fet unes costelles de fusta, cobertes de malla de galliner i paper de diari.